na na na oi kala si do e ma sa ra repentan nada e are sundara lasa nai uru luki ta yanavane chutta chutta kit tu enne ta taray Itaramata Kantari Rasneedan Tuna-na-na-na-ta-na-ta-na-ta-na-na-na na ta na na da me ritasse mo Amen. Yeah.